Стрій формується на розі проспекту Центрального та Соборної. Перехожі знімають музикантів на телефони, коли ті готуються до виступу. Програма про екатичні пісні, які написані під час війни, не тільки відомих виконавців, різних композиторів, Миколаєва і не тільки Миколаєва, різних областей, міст. Ми підготували програму, де є про любов, про кохання, про... Підняття бойового духу нашого війська, яке охороняє, обороняє наші кордони, мовські узбережжя. Ну, я думаю, концертна програма сподобається нашому населенню і, думаю, придуться на концерт. Оркестр починає ходу. Трій на місці. Прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септима, октава. Військові комбінують музичні інтервали, слухачі підспівують та рухаються в такт музиці. Максим – військовослужбовець Збройних сил України. Медик. У нього вихідний. В супер, чесно скажу. Хоч хоч як то роз'яжать всю обстановку в те время, конечно, просто кошмар. Ні, класна кінці програми. Мікрофон дали слухачам всім відомі українські пісні. Військові співали вже разом з цивільними. У такий спосіб відзначили День військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.